Lasten uutisista hyvää päivää. Hyvää päivää. Tämän aiheena on, miten lapset tekevät uutisia päivän kanssa. on aina oulussa. Kulttuuritalon valveilla selvitässä asiaa. Täällä on eskarilaisia tekemässä uutisia. Miltä tuntuu tehdä uutisia? Metskarissa oli parasta. Ja mun mielestä parasta oli niin aina joka päivä leikkiä kaverien kanssa ja tehdä aina uusia asioita ja oppia uusia asioita. Mitä tuntuu kun lapset tekevät uutisia? No mun mielestä se on tosi hieno jotta että lapsetkin saa tehdä uutisia. Mitä haluat kuulla päiväkodista? No musta olisi tosi kiva kuulla, että mitä te sillä päiväkodissa teette. Minkälaista on tehdä uutisia? Kiitos Aijamme jatkaa uudisten tekemistä Eskarissa. Kiitos ja hyvää päivää